السلام علیکم گیس یہ موبائل ہے ویگوٹیل آئی دو سو اکیاون جو سم اور سگنل نہیں اٹھا رہی ہے اس کو کس طریقے سے بنانا ہے یہ طریقہ آپ کو آج اس ویڈیو میں بتائیں گے